سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی شما ما رو دارین از کانال کرپتو فانده در یوتیوب تماشا کنید امیدوارم تا اینجا از ویدیوهایی که براتون تقیی کردیم لذت برده باشید. این ویدیو هفته دو دومه و اگه میخواین از ما حمایت کنیم میتونین از لینک زرین پال یا آدرس پول اتریوم که در پست مربوط به همین ویدیو در یوتیوب فقط به اشتراک میذارم استفاده کنید مطابق معمول سمت راست پایین تصویر شما لیستی از های اجتماعی که ما توش فعال هستیم رو می‌بینید و, و همونطور که می‌دونید تمام ویدیوهای ما ابتدا در یوتیوب و بعد از مدتی در آپارات به اشتراک گذاشته و در سایر های اجتماعی ما هم می‌تونید آخرین اخبار و اطلاعات مربوط به کریپتوکارنسی و بلاکچین رو پیدا کنید صفحه اینستاگرام ما رو دنبال کنید آدرسش رو می‌تونید از توی سایتمون ببینید توی این ویدیو میخوام در درخوض مالی رفتاری یا همون behavioral finance صحبت کنم و تأثیرش بر تصمیم گیری و قیمت این به عنوان یک استراتژی خیلی مهم برای کسایی که میخوان تو بازارهای مالی فعالیت بکنن مورد نظر قرار میگیره و نکته مهمترش اینه که وقتی که شما خودتون رو توی این مدل مالی رفتاری که در ادامه توضیح خواهم داد بررسی میکنید پی به کاراکتر خودتون خواهی برد که من به درد چه تیپ کارهایی خواهم خورد زمنان خیلی از شرکت هایی که حالا توی سطح و کلاس خوبی دارن نیرو گیرن چه در ایران چه در خارج از کشور از یک سری از مدل هایی که من در ادامه این بحث با شما میخوام صحبت بکنم استفاده میکنن تا ببینن کارمند یا کارشناس و مدیری که میخوان استخدام کنند برای اون پوزیشنی که مد نظرشون هست کوالیفای هست یا خیر. این قسمت اول هست ما یک قسمت دوم هم داریم که بعد از این ویدیو میتونید اون هم دنبال کنید. خب بریم سر اصل مطلب داستان صلب مسئولیت این ویدیو فقط جنبه آموزشی داره استفاده تجاری آن، بر اساس ریسک پذیری و پذیرش کلیه ریسک معاملاتی که سرمایه گذار انجام میده عهده خودش هست و هیچ مسئولیتی از این محل عهده ما نیست خب الان رسیدیم به ویدیو هفته دوم و اگر شما تازه با مجموع ما آشنا شدید یا این ویدیو رو به صورت اتفاق دیدین میدونید که ما خب یه مسیر 6 هفت رو با هم اومدیم جلو با سایر دوستان و اینکه اگر میخوایین از ویدیوهای ما استفاده کنید ببینید دستبندی اونها به چه صورتی هست پیشنهاد میکنم که حتما از پلیلیست استفاده کنید تو صفحه ما در یوتیوب حتما از پلیلیست استفاده کنید چون بر اساس موضوع دسته بندی شده شما خیلی تر به ویدیوهای مرتبطتون میتونید دسترسی پیدا کنید ضمنان یه قسمتی داره به نام ویدیو دیسکاشن هم پیشنهاد میکنم حتما اون دو قسمت هم ببینید مطالب خوبی رو میتونید اونجا پیدا کنید. خب ما در ابتدا میخوام یه تعریفی از مالی رفتاری داشته باشیم ببینیم بیهور فایننس چی هست اصلا نکته بعدی بحث ستاره بینی مالی زیر مجموع مالی رفداری همونطور که در ویدیو قبلی در خصوص ستاره بینی مجموع ویدیو ستاره بینی من اشاره کردم اون کانسپت زیر مالی رفداریه چرا؟ چون توی مالی رفتاری میخواد مسائل و تصمیمات اقتصادی و مالی رو بر اساس فاکتورهای تأثیر گذار بر رفتار سرمایه گذار بررسی کنه که به این فاینانشیال آسرولوژی میگن یه مجموعه ویدیو کامل ما در این خصوص تهیه کردیم پیشنهاد میکنم حتما اون رو مشاهده کنید من این بالا برای شما کاردش میکنم تا ازش بتونین استفاده کنید اهمیت بیهیور فایننس و فاینانشیال آسرولوژی در استراتیجی هایی که شما برای معاملاتتون انتخاب میکنید هست. ادامه صحبت ما هم در خصوص مدل‌های مالی رفتاری و انواع اونها هست و در نهایت به پژوهش‌های ایرانی و خارجی که در خصوص بیهیویر فایننس انجام شده به صورت خاص در بازار سرمایه و بازارهای مالی میخوایم بپردازیم. قطعاً وجه تشابه این موضوع در کلیه بازارهای مالی یکسان هست و شما میتونید از اون الگو برداری کنید برای بازاری مثل کریپتوکارنسی. خب تعریف مالی رفتاری در دو سطح خرد و کلان مورد بررسی قرار میگیره وقتی که در از مالی رفتاری خرد صحبت میکنیم بیشتر دنبال تمایلات یا سوگیری های سرمایه گذار در سطح خود همون آدم هستیم و بخواییم به صورت انفرادی مورد بررسیش قرار بدیم و این به صورتیه که این آدم و اون سرمایه گذارو از اون فرضیه تئوری اقتصاد کلاسیک جدا میکنه و میاد میگی که یه عوامل دیگه ای به غیر از قیمت، ارزا و تقاضا در خرید و فروش و تصمیم گیری بر اساس اون تأثیر گذار هست و اینکه باید به اونها دقت بشه در سطح کلان هم میگه خلاف بازار کار همونطور که میدونید بازار کار را به بازاری گفته میشه که اطلاعات به لحظه در اختیار تمامه سرمایه گذاران اون بازار قرار میگیره و حد اکثر شفافیت رو داره هیچ کدوم از بازارهایی که شما در بازارهای مالی که در دنیا میبینید این حالت رو نداره تو خیلیاشون هاشون دستکاری در قیمت وجود داره تو همین بازار کریپتوکارنسی چیزی به نام وال وجود داره نهنگ هایی که میان شروع میکنن خرید و فروش کردن کوئینا قیمت ها رو دستکاری میکنن بالا پایین میشه تکنیک ها و ترفند هایی که برای بالاوردن قیمت ازش استفاده میشه خب اینها بر اساس اگر بازار کارها باشه که خب این اتفاقات دمیده پس تو بازار کریپتوکارنسی به مراتب و به حتی به جرعت میتونم بگم صد برابر آن چیزی که در بازارهای بورس فارکس میبید امکان دستکاری در قیمت وجود داره و در این حال هیچ نهاد ناظری هم بر اساس قواعد و مقرر روی اون نظارتی نخواهد داشت و ندارد. و این خاصیت بازار کریپتوکارنسی ما یه مجموعه ویدیوهای در خصوص کلاهبرداری در کریپتوکارنسی تهیه کردیم پیشنهاد میکنم حتما اون هم ببینید این بالا براتون کار داش چون توی اون مفصل به این هایی که میتونن سر سرمایه گذاران کلاه بذارن پرداخته شده و میتونه به شما یه دید کلی بده که حداقل بدون تو این بازار با چه آدم طرف هستیم و اینکه چقدر بعد به چه نکاتی توجه بفرمید خب قسمت بعدیمون مدل‌های های مالی رفتاری هست مدل‌های های مالی رفتاری به دو صورت مدل‌های های نموداری به منظور توقعندی افراد بر اساس رفتارها گرایششون و ویژگی ها خاص اون آدم ها تنین میشه یه طبقه بندی بر اساس ظرفیت پذیرش ریسک و استراتژی اون معامله گر تعیین میشه. و خب این استراتژی و ریسکش هم بر اساس تجربه و سوابق سرمایه گذار هست مطمئن باشید هیچ کسی با خوندن کتاب های سرمایه گذاری هیچ وقت یه معاملهگر نمیشه شاید در بهترین حالتش بتونه یه تحلیلگر بشه. یه تحلیلگر خوب بشه نه تحلیلگر تاب اما هیچ وقت نمیتونه یه معاملگر بشه تا زمانی که خودش بیاد شروع کنه خرید و فروش کردن بدون تو ساعت معاملاتی چجوری حالا تو بورسیشا میگم چجوری رنجی میکشن تابلو خونی بلد باشه بفهم قیمت و ای تی بدونه یعنی چی چه کاربوردی داره کریلیشنه سهم سهام ها یا کوین ها و توکن های بازار کریپتوکارنسی چه کاربردی میتونه براش داشته باشه یا حتی مدل های تحلیلی پیش بینی قیمت اس یو در خصوص رابطه کریپتوها چه جوری میتونه باشه و رابطه کریپتوها رو بیاد با کامودیتی مثل کالاهای مثل طلا و نقره و اورانیوم و اینا در نظر بگیره و بر اساس اون پورتفولیو بچینه که در خصوص ترکیب یک سبد بهینه برای سرمایه گذاری تو کریپتوکارنسی یه ویدیو ای ساختم که اونو توی کانالمون در یوتیوب اشتراک گذاشتم این بالا براتون کارد میکنم حتما اون هم سر فرصت برید ببینید تا بتونید یه ترکیب خوبی از سبد سرمایه گذاری تشکیل بدیم. حالا این مدل‌های های مالی رفتاری در چهار گروه مد نظر قرار می‌گیره یکی مدل دو طرفه بار مدل پنج طرفه بی بی که بایلارد بای بایل کایزر هست مدل تعین شخصیت میرز بریکز که همون ام میشناسین شما و آزمون سوگیری رفتاریه که دقیقا تو همین مدله که تو اون 16 دسته میاد میگه که این آدمی که مورد تحلیل قرار گرفته تو کدوم تیپ شخصیتی می گنجه جالبه بهتون بگم که در خصوص این موضوع کلی هم تستای آنلاین مجانی هم وجود داره هم فارسی هم انگلیسی میتونید مثلا بزنید تست رایگان اینا فارسی بنویسید ام بی تی بزنید یا اگر انگلیسی هم مسلط هستین که یا همچون تست ام بزنید کلی براتون سایت متنوع میاره بهتون پیشنهاد میکنم که حتما یه بار این تست رو بزنید اون به شما کمک میکنه که صادقانه در خصوص خودتون تصمیم گیری بکنید خود تکلیف خودتون رو با خودتون بدونین اگر بفهمین که معامله گری نیستین و اصلا به درد این بازار نمیخورید میری سراغ مدل سبدهای های سرمایه گذاری سندوهای سرمایه گذار بیخود خودتون نمیره درگیر بازار بکنی و در نهایت مدل روانشناسی اقتصاد که از اون به اقتصاد آزمایشگاهی تعبیر میشه مدل ها و, و نمونه مختلف از اون رو با هم خواهیم دید خب، مدل دو طرفه بارونوال میاد سرمایه‌گذار رو به دو دسته منفعل و فعال تقسیم بندی میکنه و اصلا کلان میاد یه شرح احوالی از زندگی این آدم میگیره کجا درس خوندی چجوری رشد کردی چه کارهای بزرگی تو زندگیت انجام دادی چه سرمایه گذاری انجام دادی ثروتت چقدر این ثروت از چه راههایی به دست آوردی چه برنامه‌های دیگه دیگه‌ای رو مد نظر خودت قرار دادی و بر اساس این میاد بندی میکنه میگه یا منفعل یا فعاله منفیلله سراغ کیا میره مثلا کسی که بهش ارث رسیده باشه و بابت اون اره آدم متمولی شده باشه و هیچ کاری هم رو اون ارس نکرده باشه این سرمایه گذار سرماگذار و در عین حال سرمایه فعال کسیه که حتی اگر بهش هم رس رسیده اون با سعی و تلاش خودش ترید کردن سرمایهگذار کردن جاهای مختلف تونسته اون سرمایه اولیلی را چندین برابر بکنه. پس به صورت کلی مدل دو طرف بارونوال میاد بر اساس شرح احوال و زندگی اون فرد مورد بررسی از حیث فعال و غیر فعال بودنش بندی میکنه خب این یه بندی بسیار مهمیه چرا چون هم به خود سرمایه گذار کسی که داره تست میشه تست روش انجام میشه یه دید میده هم به کسی که داره در خصوص این آدم تست رو انجام میده مدل پنج طرفه بایلات بایل کایزر همون بی بی ان که میاد همونطور که تو صفحه میبینید یه بردار مستقیم که این وسط قرار داره آدم‌ها رو یا در سطح مطمئن یا در سطح مضطرب یا در سطح مهتاد یا بی‌پروا دسته‌بندی میکنه و از این دسته‌بندی که بر اساس همین کاوش در خصوصیات اخلاقی و انجام تست‌های مختلف انجام میشه طرف در چهار دسته ماجراجو فردگرا مشهور و سرپرست دسته‌بندی میشه و بر اساس این دست بندی بهش اگر قرار جایی استفاده بشه یا کاری رو انجام بده بهش توصیه میکنن که شما با این کاراکتر شخصیتیتون تون این کارا رو خیلی بهتر انجام میدی. عملاً تای این قسمی میخواد بیاد بگی آقا اون سیم کشی داخل شما اون DNA ای شما به درد این تیپ کارا میخوره. بریم جلوتر مدل شخصیت بریکس و آزمون سوگیری رفتاری همون MBTIه که شما هم چند لحظه پیش توضیح دادم براتون که این تست حتما بزنید مشهور ترین مدلی که توی سنت سرمایه گذاری شناخته میشه سالانه میلیونها نفر در سراسر سر دنیا این تست رو میزنن توی مجامع مالی سرمایه گذاری تست شناخته شده است و ازش به کرارد استفاده کردن بر اساس این تست چهار انسان انسانو میان در شانزده تیپ شخصیتی توصیف میکنم. ما دیگه نمیخوایم اینجا MBTI رو بازش کنیم شما میتونید اطلاع تکمیل رو هم فارسی هم انگلیس تو اینترنت پیدا بکنید با همین که ادوارجایی که اینجا توضیح دادم. اما این چارت ویژگی چیه؟ یکی نحوه تعامل فرد با محیط اطرافشه و اینکه اصلاً به چه کارهای علاقمند انرژی کجا خرج میکنه؟ ورزش کار میره موسیقی گوش میده نه میره مثلا تو پارک قدم میزنه میره کتابخونه کتاب میخونه این شخصیت شخصیتتر تعیین میکنه که این آدم درونگراست برونگراست و خیلی فاکتورهای دیگر از تو دلش در میاره. به طور طبیعی این آدم به چه اطلاعاتی توجه میکنه شما اگه مثلا روزنامه رو باز می‌کنی یه روزنامه اقتصادی رو باز می‌کنی یا وبسایت اقتصادی رو باز می‌کنی سراغ چه قسمتیش میری این خیلی مهمه یا اینکه نحوه تصمیم گیر فرد چگونه است سوابق تصمیم گیریش چجوری بوده این تست شما رو برمیگردونه به گذشته میگه مثلا تو این موقعیت چجوری اومدی تصمیم گیری کردی حالا اینجا برای ما توضیح بده که البته توضیحش در قالب تستای چارگزینهیه و اونجا از بین اینا انتخاب میکنی و اینکه آیا فرد یه زندگی مثلا چارچو یه آدم که دیسپلین خیلی منظم داره صبح بلند میشه میره سر کارش بعد از ظهر بر یه برنامه طی هفته داره آخر هفته یا اینکه که نه اصلا یه زندگی خاصی داره مثلا یه زندگی ماجراجویانه ای داره مثل کسایی که میرن با دوچرخه میرن دور دنیا رو میچرخن اینا حکایتشون فرق میکنه و نوع بندی شخصیت این آدم ها در یک گروه خیلی خاصی قرار میگیره و در نهایت روانشناسی اقتصاد که قبلا در ویدیو ستاره بینی مالی فاینانشال استرولوژی در خصوصش صحبت کرده بودیم ببینید توی این مدل روانشناسی اقتصاد میخواد بیاد علوم مرتبط با مغز و اعصاب آدم ها رو به نظری های اقتصادی نزدیک کنه رابطه بین اینه اینها به دست بیاره که از اون رابطهه که همون هرم دیتا نالج دیتا انفورمیشن ویزدمه به یه خردی برسه که بتونه ازش استفاده کنه عملا این روانشناسا که توی حالا به روانشناس اقتصاد آزمایشگاهی مشهور هست از یه سری فاکتور مثل مثلا مثل علوم مرتبط با مغز و اعصاب از جمله مثلا تست ام استفاده می‌کنه یا تست TCS سی برای سیستم تحریک فراجمجمه‌ای قشر مخچه و اینکه از الکتروفیزیولوژی و ابزارهای روانشناسی مثل رادیو بی چش روان فیزیولوژی اینا استفاده میشه اصلا کاربوهیدرش چیه اینا در نهایت به این نقطه میرسن من یه مقاله ای می می‌خوندم در این خصوص که توی امریکا اومدن یه تعداد زیادی سرمایهگذاری موفقا درآوردن باشون مصاحبه کردن این تستا رو ازشون گرفتن مثل همین تست رادییای چشم فیزیولوژی و MRI و, و تست استرس و این تیپ تستاب بعد به یه الگو رسیدن که همه این آدم ها یه سری فاکتورهای مشخص و مشترک بینشون وجود داره و بعد از تحقیقات گسترده ای، اومدن یه شابلون درست کردن که این شابلون رو میزنن تو جامعه آدم هایی که از این قربال میگذرن استفاده میکنن میارن تو فرایند آموزشی میگذرونن تا اینا بتونن به یک تحلیلگر یک معاملگر هرفهی توی اون اقتصاد چند بیلیون دلاری تبدیل بشن این قسمت اول مربوط به بیهور فایننس بود قسمت دوم به صورت خاص روی کیسایی که توی بازار مالی داخلی و خارجی انجام شده بحث کنیم. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین با لایک کردن این ویدیو اشتراکش در سایر شبکه های اجتماعی معرفی کانال ما کانال یوتیوب ما به دوستاتون به صورت خیلی خیلی خیلی خوبی از ما حمایت می‌کنید. حتما این رو انجام بدید. حمایتتون از ما دریغ نکنید. اگر به موضوع کریپتوکارنسی و مباحث مالی اقتصادی علاقمند هستین، پیشنهاد می‌کنم حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. اون دکمه زنگوله هم فشار بده تا از آخرین اخبار و اطلاعاتی که براتون به اشتراک میذارم زودتر از بقیه از طریق یک ایمیل خودکار مطلع بشین. در انتهای هم دو تا ویدیو مرتبط با موضوع رو براتون به اشتراک می‌ذارم. ممنون که تا اینجا همراه ما بودید خدا نگهدار